س سال کی عمر میں مر گیا اس کا بیٹا بھرپور جوان انیس بیس سال کی عمر میں تین بر کی خلافت پر بیٹھا عمر کتنی اٹھارہ انیس سال جوانی بے ہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیسویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر بیٹھا کہنے لگا کہ آج ایک بات کرنی ہے تم سے انہوں نے پتہ نہیں کہا اعلان کر رہا ہے کہا دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار جب تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل بیت کا خون بہایا اور وہ تخت جس کے نیچے اہل بیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حس حسین کا خون ہو میں اس تخت پر